אז קייט לאחר שקדשנו זמן להבנה מאי המשוואות הדיפרנציאליות ואפילו הסתקנו על פתרונות למשוואות הפרציאליות שמוש בצורם בדברים כגון דשיפואה בוא נראה אם אנחנו יכולים למעשה לפתור משוואה דיפרנציאלית כמו שנראה סוגים שונים של משוואות דיפרנציאליות יכולים לדרוש טכניקות שונות ובהתחלה מתחנן שלא נוכל לפתור כלל תוך שימוש בשיטות אנליטיות הרכנו יצלח ישתמש בשיטות מספריות כדי להעריך את הפתרון אז בואו נתחיל במה שנחשבה בצורה פשוטה יותר לפתרון משוואה דיפרנציאלית זה מה שנקרא פריד נתקל אפורה, משבר דיפרנציאלית פרידה. ונרם מיוד למה זה נקרא משבר דיפרנציאלית פרידה? אז בוא נאמר שיש לנו את הניקזרית של y באיחס ל x זה שווה ל x חל y כפול e בחיסקת x בריבוע. אז יש לנו משוואה דיפרנציאלית זו, ואנחנו רוצים למצוא את הפתרון המתאים, שעובר דרך הנקודה 0 ו1. מומלץ לעצור פה את הסרטון וניתן רמז, אם אתם יכולים בצד אחד של המשוואה, בדרך אלגברית, להפריד את ה-y ואת הנגזרת של y, ובצד השני לשים את כל את כל ה-x ונגזרת של x, ואז לבצע אינטגרל. יתכן שתמצאו את הפתרון המשוואה הדיפריציאלית הזו, ואשר מכילה את הנקודה הזו, כעת אם לכם לעשות זה לא נורא, בגלל שאנחנו לפתור זה יחד. אז כמו שאמרנו, בואו נעשה מעט לקבל את ה-Y ואת הנגזרת של Y בצד אחד, וכל X והנגזרת של X בצד השני. אז דרך אחת בוא נאמר שאנחנו רוצים לקבל את כל ה-Y, ונגזרת ה-Y בצד שמאל, ונגזרות של X בצד... ניתן לכפול את שני הצדדים ב אז לכפול זה נותן לנו אפשרות להוסיף את y בצד שמאל, ואז ניתן לכפול את שני הצדדים dx לכפול ב-dx. וככה אנחנו מטפלים המרכות. ניתן לטפול מדיפרציאליים כמו שמטפלים במשתנים, כאשר אתם מטפלים בזה על מנת להפריט המשתנים. אז זה מתבטל, וכך נשארים y dy, dy, שווה x אני אכתוב את זה בצורה x, בעצם צריך לתת יותר מקום, x כפול e בחזקת x בריבוע, dx dx. כעת למה זה מעניין? מכיוון שאנחנו יכולים קיץ זה גם מדגש למה זה נקרא פריד. אתם לא תהיו מסגולים לעשות זאת עם כל משוואה דיברצלות, אתם לא תהיו יכולים באופן אנלגברי להפריד את y ואת הנגזרת של y בצד אחד, ואת x ואת נגזרת של x בצד שני. אבל במקרה הזה זה יתאפשר. ולכן זה נקרא משוואה דיפרנציאלית פרידה. משוואה דיפרנציאלית פרידה. וז למעשה الشיטה הראשונה שאתם צריכים לעשות. אימני אוכל אפריד את ה why מה x. כפי שאמרתי, זה לאי נחון בר, ברבה או אם לא ברוב. ובמישור הזה דקניציאליות. אבל כאי שעשינו את זה, אנחנו מבקשים לבצעיintegral שני אצדדים. אז בוא ננסה זהות. אז נמצא צבעה הפלא של זהות. אז נבצעיintegral שני אצדדים. כאי אם אתם מבצעים integral מצד שמול, מה אתם מקבלים? אנחנו מקבלים וזכורים, אנחנו מבצעים integral באחד של why, זה אנחנו יכולים לשים כאן קבוע, נקרא לו איזה פלוס c1, אם מבצעים אינטגרל בדרך זאת, זה, גם, זה יהיה שווה גם. כעת בצד ימין אנחנו מבצעים אינטגרל ביחס ל-x, בואו נראה, ניתן לעשות הצוות u, מה שאתם יכולים לזהות זאת, הנגזרת של מינוס x בריבוע, תהיה מינוס 2x, אז זה היה פה 2, אם אינכם רוצים לשנות את הערך האינטגרל, אז שמים חצי פה. כעת אנחנו יכולים לעשות הצוות u מפורשת, אז לעשות זאת, כאשר אתם אומרים u שווה ל-x בריבוע, אז d u יהיה שלילי ל-x dx. ושאתם יכולים לעשות זאת בראשכם, על קודה זו, אז יש לנו משהו אה, ואתה נגזרת שלו, אז אנחנו פשוט יכולים לבצע אינטגרל ביחס לדבר זה, ביחס ל-u הזה. אז זה יהיה חצי, החצי פה, אז פה, האנטי נגזרת, זה e מינוס x בריבוע, אז כמובן ניתכן שיש לי עוד קבועים, פלוס C2, נקרא לזה C2. ושוב, אם החלק הזה פה נראה מוזר בצוות U, ייתכן ותרצו לחזור על החלק הזה. קט, מה ניתן לעשות כאן? יש לנו קבוע בצד שמאל, זה קבוע שרירותי. אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו לא השתמשנו בתנאים המקדימים האלו, עוד לא השתמשנו. אפשר לקרוא לזה, בואו נחסיר C1 בשני אז זה מתבטל, ויש לי C2, רגע, אז זהו, זה C1, זה הולך להתבטל, ו-C2-C1, שני הם קבועים, קבועים, שרירותיים, אנחנו לא יודעים מה הם עדיין, אתם יכולים לכתוב מחדש, בצד שמאל יש לנו את Y בריבוע, לחלק ל-2, זה שווה לצד ימין, לכתוב חצי, e. בואו נכתוב זאת בכחול, רק בגלל שכתבנו זאת בכחול מקודם. אז uh, חצי, e, וזכר שקלת מינוס x וחצי 2, ונגיד c2 מינוס c1, נקרא לזה פשוט c, אז את, uh, את זה, נקרא לזה c, אז זהו, זה ש... שוק של פתרון כללי, לא יודעים מה הוא הקבוע, ואנחנו עוד לא פתרנו אבל אפילו בצורה זו אנחנו יכולים ליצור פתרון מסוים על שימוש בתנאים התחלתיים אלו. בואו נפריד את זה, זה החלק מהביטוי המקורי פה, אבל שימוש בתנאים התחלתיים אלו. אז זה אומר לנו שכאשר x, x שווה ל-0 זה צריך להיות שווה ל 1 אז יש לנו 1 וריבוע שזה 1, לחלק ל-2 שזה חצי, היא בחזקת 0. מינוס x בריבוע, שזה יהיה, גם ה-0 פשוט זה 1, אז זה חצי פלוס c. ככה אנחנו יכולים למצוא, אם מפחיתים את חצי משדת זדים, זה שווה ל-c שווה ל-0, אז היחס בין y ל-x עובר ל-איך נקודה זו, לומר c שווה ל-0, זה שווה ל-0, ונשארנו עם y בריבוע חלקי לחלק ל-2, זה שווה ל-E בחזקת מינוס X בריבוע לחלק ל-2. אנחנו יכולים uh, שני הצדדים ל-2 ולקבל y בריבוע. בואו נעשה זאת. ב-1 שווה ל-E בחזקת מינוס X בריבוע. כלי ניתן לקחת את שורש הריבועי משני הצדדים, וניתן אומר uh, ש-Y uh, יכול להיות שווה לפלוס או מינוס של e בחזקת uh, מינוס x בריבוע אבל אם נתנו לנו uh, תנאי מתחילים ש y وخיובי אז אנחנו <אז> מוציאים את הפתרון היחידי אשר עובר דרך הנקודה הזאת שהוא מה ש y שורש הריבוע y אם זה אה נקודה מינוס 1 ו0 אז נגיד ש y שורש הריבוע אנחנו נחודים ש y هو שורש הריבוע חיובי الجذر אז בואו נעשה זאת יותר מסודר. נמחק פה. אז נמחק את זה כאן. הוא נתמודד רק עם השורש החיובי. אז נכתוב את ש-y שווה ל-e בחזקת מינוס x בריבוע. כל זה, זה בחזקת חצי. זה כמובן שווה ל-e בחזקת מינוס x בריבוע לחלק ל-2. אז זה כאן. נתקם why שווה ל יי -E בחזקת uh, מינוס אקס בריבורח הקשتن זה פיתרון יהודי אשר מקרינת את ניימד החלתי אימ למשבר הזה פריטיאר את המקורית אז פשוט ככה מכובד שACHANO uh, לסיكوم מכובד שמשבר זה נחתAVA um, ומיקובד שACHONO בריבורח על ג'יברי לאפריד בנ גרמי why לגרמי אקס יACHONO לאפריד את המחוזה בריבורח לבחזק אינтגרל לשני הצדדים ולישטמש במידת שיתנם את נאימים החלטיים ליצוע את הפיתרון האיחודי.